Запорізькі гідроархеологи підтримують у ньому постійний температурний режим – мінус 20 градусів. Таким чином стабілізують пам'ятку під час її переходу із водного середовища в атмосферне. Це другий надводний етап реставрації об'єкту після первісного очищення від підводних нашарувань. Процедура виморожування розпочалася два тижні тому і триватиме від 4 до 6 місяців, розповів керівник гідроархеологічних експедицій Валерій Нефьодов. В воді деревина зберігає свою форму привісно вона, тобто, об'єм добре зберігається, але якщо підняти на поверхню і просто висушити, то відбуваються вже хімічні структурні зміни. Це дуже шокова зміна середовищ. І наше завдання реставраторів провести цей перехід, максимально зберігаючи ту привісну форму предмета, щоб воно перейшло і зберігло свій об'єм свою форму там фарба і все інше тобто волога видаляється з деревини е, через е, твердий стан зразу в е, газоподібний стан минуючи е, рідкий стан це е, дозволяє зберегти форму предмета тобто зменшується Процеси, які деформують цей предмет. Дерев'яна деталь, яку треба зберегти, вона поміщається в спеціальний короб, в якому при дуже низьких температурах, мінус 18-20 градусів, вода випаровується, при цьому не пошкоджується сама деревина. Це сучасна технологія, і ми фактично вперше будемо працювати з подібним об'єктом. Нагадаємо, старовинна лафет козацької доби гідроархеологи підняли з Дніпра до рік 24 листопада. На той момент він важив одну тонну 200 кілограмів. Загальна вага разом із гарматою близько трьох тонн. Чавунне ядро – 12 кілограмів. Гармата, що стояла на цьому лафеті, стріляла на відстань до 7 кілометрів. Використовувалась для штурму міст, укріплень, фортець у протистоянні турецьким частинам під час військових компаній доби гетьмана Івана Мазеп. Пошук історичних матеріалів щодо цієї зброї продовжується, розповіли науковці.